Палати, де тримали засуджених із різними захворюваннями, зламані перевернуті ліжка, розкидані речі, які залишились від ув'язнених, зірвано підлогу. Будівля адміністрації. Тут росіяни облаштували собі кімнати. Залишки постілі, пляшки, пачки від сигарок, наліпки роду військ окупантів. Порожня зброярня. На подвір'ї зруйновані залізні паркани, побиті вікна, розписані стіни. Без змін залишилась лише капличка на території, говорить начальник установи Олександр Гавриленко. «Ну все поломане, все розграбоване. Е, машини, е, ну знаю точно, що пожарну машину, скору допомогу, автобус, знаю, що це вони забрали. Його немає цього транспорту». Наприкінці лютого окупаційні війська оточили село, де розташована колонія. «У нас був прильоти, неодноразові, тут були прильоти, прильоти були по башні і були по основному забору, і в нас втік засуджений через цю деру, яка зробила, ну, міна зробила в основному заборі деру. і засуджений втік, і російські окупанти, значить, його затримали». Доставляти продукти у село припинили, зокрема, і поставок до колонії не було. «Керівництво установи. Винесло рішення, що собственними силами, щоб не було голодного бунта, виїжджати до міста Миколаєва і що можна, було брати продукцію. Під час окупації в колонії помер один із засуджених. Поховати його довелось на території. В момент окупації ми тут успіли навіть е, троїх звільнити по кінцю сроку відбування. Організовували їхній виїзд так само, самі е, для ну, щоб вони побали попали до родин своїх, е, договарювали з частними людьми, які виїжджали, садили їх в машини. До установи приїжджали неодноразово, говорить Олександр Гавриленко. Шукали зброю, перевіряли, що зберігається на складах. 28 травня прийшли знову. «Окружили колонії, вивезли всіх в'язнів, вивезли на сьому установу. І співробітників розпустили, сказали, щоб їх тут не було». Того дня з колонії вивезли 97 людей. Серед них 10 розосуджені до довічного ув'язнення. Наразі більшість приміщень установи заміновані. Після роботи тут саперів адміністрація з'ясує, яку документацію і техніку вивезли окупаційні війська, та плануватимуть робочий процес надалі. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.